Ε, σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα ένα περιστατικό με φαλοκύλι. Μια ασθενή ε, 40 ετών ε, έχει κάνει το παιδάκι τη. Έλα πήρε πολλά κιλά και μετά την εγκυμοσύνη και πριν την εγκυμοσύνη. Κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη τη, έχει κύλι λευκή γραμμή και μια διάσταση των κυριακών που έχει επιφέρει και, το, και την οφαλοκύλι. Ε, έχει συσσωρευμένο λίπο σε αυτή την περιοχή. Όπως μπορείτε να δείτε, πρέπει να γίνουν τα κοιλιακά κόμματα να επανέλθουν στη σωστή θέση, έτσι ώστε να πάρει και η κοδεσποντική στήλη μια ε, σωστή στάση και τα, τα σπλάχναν να περιβάλλονται από χώματα τα οποία τα τοποθετούν στη θέση που, που τους πρέπει. Ε, οπότε α τις εκεί καλή επιτυχία και θα τα πούμε σε λίγο. Ολοκλήρωση και η επέμβαση αγαπητοί φίλοι, καταφέραμε και φτιάξαμε τους κυλιακούς. Η κυλιακούς θα κόβει και λίγο μέση έως πολύ σε σχέση με το που ήταν πριν. Έχουμε φτιάξει την κυλίδα στον αφαλό, την κυλίδα λεπτή της λεπτής γραμμής και έχουμε αφαιρέσει γύρω στα 2,5 κιλά δέρμα και λίγο μετά από τη σύσφυξη που περίσσεψε, από το δέρμα που περίσσεψε ε, από την περιοχή που η συσφύξη της. Θα ασθέσαμε καθόλου αίμα. Δεν χάσαμε καθόλου εδώ, όταν ήταν καθόλου εδώ πέρα που Δύο γάλε και η εκδοχή δείχνει σε δύο ώρες μονάχα. Ακριβώς δύο ώρες. Θα σε ευχαριστώ για επιτυχία και στην ανάρρωση, καλή ανάρρωση και είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ χαρούμενη.